Всім привіт! Мене звати Олексій Антоненко, і ви, як завжди, на каналі Олексій Антоненко Тревел. Наступне відео, про яке підемо далі, було знято ще рік тому про нашу поїздку з туристами у Карпати, останній третій день. Е, власне, про полонину Перц. Так склалося, що змонтувати його раніше в мене не було то часу, то фізичних можливостей. Ну, а потім почалася війна Росії з Україною, Росія напала на Україну, і, власне, всім було не до того. І взагалі в мене були такі думки не випускати цей ролик, тому що він буде недоречний, неактуальний. Я ще раз повторюся, всім було не до того. Ну, часи дещо змінилися, і я думаю, власне, це відео принесе комусь користь або принаймні якесь задоволення. Тож всіх запрошую до перегляду цього ролика. Етнопарк Паланина перців» дивним чином поєднав собі місцевий колорит та безліч розваг. Рогатки різноманітні все стріляють по мишенях шишками. Так за бажанням ви зможете прийняти участь у різноманітних майстер-класах. Самодіяльні гості самого Голлівуду. Наприклад... Під час нашого візиту проводився <AWO> майстер-клас по на місцевих музичних інструментах. Друзі, нарешті ми добралися до поломини перця. Формула-1. Let's go start. Дивися, зараз, як валить. Забираємо на Черкаси. Також є майстер-класи по гончарству та інші. Перці клапану. Санчарство. Кузня. Да. Ебать. Ставим ставим лайк цьому відео і підписуємо зі стрільбу. Бурда маркет. Борщ 75, грибна юшка 50, гринки м'ясі, а хліб, щоб то скільки було кошту? Забавляйте, скільки хліб? Два кусочки. Ти вже добігався в баран, так? Ти до Канапка 10 гривень, а 40 гривень 10 гривень. Ну юшку я вже скуштував. Ну що така інтересна штука. А тепер полонинське м'ясо. Отак воно виглядає. Навіть з перцем, бачите. Я думаю, воно буде дуже гостре. Давайте спробуємо. М'ясо класне. Воно не жарене, а якесь. Душини, не знаю, опарини, цікаво цікаво, бачите, Ну, Ціни тут, звісно, ну, ви самі бачили, туристична локація, дуже популярна. Все звідси, до речі, кажуть, видно і гаверло. Ну, зараз даймо, потім подивимося, видно гаверло, найвищу вершину України. Воно, до речі, гаверло, прямо по курсу. Бачите, от? найвища точка України. Є три види пива, крафтове пиво, яке виготовляється в карвадах. За бажанням можна взяти участь в одній із знаменітних дегустацій. Так, до вашої уваги, пропонується паласувати місцевими напоями та сирами, а також іншими смаколиками. Ми йдемо далі, багато людей, іноземна екскурсія якась, туля-фолк. На згадку про відвідування цієї локації ви зможете купити безліч сувенірів, будь-то магнітики, якісь цікаві поробки або інші вироби. Розваги тут представлені на, люб... на будь-який вік. Музики так файно грають, давайте прийдемо, подивимося, що там відбувається за дійством. Такі краєвиди класні. Прошки, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я зараз роздам вам да. ці інструменти, а дальше ми поговоримо про музику. Правильно? А як я підійду до вас, піганки, врусу, геть чисто ось такого садинку. І гості з самого і буду. Клас, браво, молодці. Але ж, на жаль, часу обмаль. Не вистачає, щоб це... обдивитися нормально. Якось ще раз потім приїдемо. І більше розширено. Подивимося. Тут театр. Театр кажу, театр. Тир. Свідався сюди. От можна в тир постріляти. Нагойдався погадатися, морность. Не забули і про діток. Для них тут теж є багато цікавого. Етнопарк Полонина перців працює не тільки в теплу пару року, а також і взимку тут проводяться різноманітні цікаві атракції. Ще одна конячка. Гоночний боліт навіть є, уявляєте? Дивіться. Формула-1, let's go start. <реш> Там воно, різні возики і таке інше. Етнопарк полонина перців знаходиться в селі Яблуниця, що на Франківщині, неподалік від таких відомих курортів, як Буковель, Варохта, Яремча та інших. Прикарпатських населених пунктів. Ось такий. дрон, стілець. Така от полонина перців, друзі. Ні. Я йду в народ, а ви мені скажете, що це за пісня. Тож приїжджайте сюди та відчуйте Карпатський гуцульський дух. Вокальний ансамблем пікардійська терція. А потім підхопили цю пісню тріом вареничу. А пісенька дуже простенька, де є такі слова. Що дико Нема, не курю Нема Ні, не, ні не.